Наше відділення розраховане на шість ліжок, всі шість ліжок обладнані апаратами ШВЛ і до них підведений кисень з сучасною системою резету. Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Славутської міської лікарні Михайло Ціж показує, звідки надходить кисень до відділення. За його словами, постачається зараз рідкий кисень з цих кріоциліндрів. Їх у Славутській міській лікарні два по 480 літрів кожен і два по 180 літрів. Об'єму одного циліндра вистачає на 3-5 днів, пояснює Михайло Ціж. Можливо, буде апарат для високопоточної ШВЛ, от він потребує набагато більше кисню. І якби була киснева станція, можна поставити таких більше апаратів, це би дало можливість комфортніше пацієнтам перебувати в відділенні інтенсивної терапії. Як розповідає директор комунального підприємства Славутська міська лікарня Леонід Радзевілюк, витрати кисню залежать від кількості хворих. Щоб ви собі зрозуміли, на масі на шевелі кисню йде багато, особливо на неінвазивному шевелі, коли хворий низька сатурація і іноді потік кисню зіставляє 70-80, і навіть 90%. За словами Леоніда Радзивілюка, зараз медичного кисню на підприємстві вистачає. Окрім кріоциліндрів, кисень хворим надходить з балонів. Киснева станція змогла б, за його словами, спростити роботу лікарні. Це, по-перше, зняло б кілька питань навантаження на транспорт, навантаження на людей, тому що постійно балонами треба їздити, возити, грузитися, вони ж важкі – 100 кілограмів. Як розповів міський голова Славуцької тергромади громади Василь Сидор, Славуцька міська лікарня є опорною при лікуванні хворих на COVID-19. Набравні місяця урядом було задекларовано, що вони виділять централізовано кошти на опорну, в першу чергу лікарню і змонтують кисневі станції. Ми на це теж розраховували і було передбачено, що на території Славуцької лікарні вона як опорна, вона як в першу чергу приймає форих. Буде встановлено дві кисневих станції. Ну на превеликий жаль, ми маємо сьогодні вже середину жовтня, поки ніякої відповіді немає. За словами заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Сергія Ткачука, обласна рада надала гроші лише на проєкт станції. Славутська лікарня є опорною лікарнею, як власником якої є Славутська міська рада і утримувати лікарню, здійснювати будь-які заходи, зобов'язаний власник. Було виділено по 70 тисяч на проект на кожну опорну лікарню, їх 10 опорних лікарень в області. Сергій Ткачук зазначив, як фінансувати будівництво, вирішуватимуть міські ради. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.